نحن على أبواب عيد الأضحى إن شاء الله غدا وعيدكم مبروك سعيد الله يسهل على الجميع نقلوا معكم الأتمينة ديال آخر يوم في, في الرحبة 2022 قلوا لكم الأتمينة وما تنساوناش جيم الله يجازيكم ودعمكم لنا تحياتي لكم جميعا هذا الحبيب سامان سلام عليكم، هذا هادي 45 ألف ريال. بين الفريق. الحليب، أسنان الحليب، أصغير. الله الناس كاملين وأنت ما صورناك حشومة عليك؟ يعني. <تصفح> بس. بس عليك. <تصفيق>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 يعني. مليح شوف ياك اه؟ ما <مشار> <مسجيل> في دار وخير آخر شيء ثمن شحال اخر ثمن اخر ثمن 36 اخر يا جيتي اليوم اليوم نخر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شحال ها شحال باغي تبيع؟ 36000 ريال، ما تنقص علينا ما تنقص علينا حتى حاجة، مزيان، شنو سميتك؟ بإسم بالاسم ريان خويا رايا الله يستر لك، الله يستر محمد جيت السوق، <غير> خويا؟ كيداير؟ اليوم بيشري اليوم محمد <غير> اليوم ما شوف اليوم محر. <محر> اليوم نخر صافي خروفة خروفة عنكم هواية مواسية يعقبوا تشوفوا من الواليدين ياك من جدود رحمه الله بالضبط منين لكم شباب الله حافظ. ها 31 زين مع ديالة. ابنية ديالها اه بنيه ديالها راه كاين يا خويا هاني اخويا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا إذا الكناش ان حاجه شوف 48 باينه من الشوفه ديالها كاع ما بارك جاد جاد لكن الله يا بيش برابطه ديال الف لا قاد قاد لكن شي ما قاد يلاه خرج زر اليوم الاخر الانسان تيتعاون مع الناس هذا يا. حسن ياك حسن الناس أه. اليوم الاخر ناس فيها كان اليوم على حسب الدراويش بارك الله فيك أه والله الانسان يتعاون كل شيء فائد كل شيء لاحظ داك الشيء زيدوا الله يسر يعني. اخويا حسن الله سير أه. أه. سير حسن شدد سير الله بصحه وراحه واش راكم مبروكه عيدكم مبروك هادي حاطة سته وعشرين هذي هذي في رقم سير الله سير سير خروج ها؟ ها هالك لك حولي ديالك حولي ديالك ديالك واقف مام مزيان السوق اه السوق واقف لا جران لا والو السوق واقف واقف يا شحال قلت واقفين هادو اليوم؟ هذو آه. 17 18 16 حتى 15 ياك البيع ديالهم اليوم البيع ديالهم اليوم مزيان ابدا السي عمر الله يسر بارك الله الو زوينه تبارك الله لا زوينة والله. مات مات. 26 مات كي داير باش أييه بارك الله فيك. شوف شوف. تا اليوم عاد غاتشري إن شاء الله. يا الله يستر لك أودي. ياك تا العشية غاتقدم. اليوم. ياك كاين جران كاين جران تبارك الله. كاين جران وكاين الثمن. المليح خرج مشا. شوية غاش بغينا وصحاب. حنا عارفين إن شاء الله. لحمه. لحمه. الله يستر لك أودي محمد. الله يستر لك. تحيتي يا سعد الحق. ترى ماتش. تسالين خويا سعد الحق تسالين. اه؟ باش باغي تبيع؟ باش سمسار كبير اه كي لا راه زوين هذا لا راه زوين مزيان اه ككثر ほرا بالدات صحابك هيد في فيه 42 ريال بيع ديالو لا اه الله يستر ليك انت كدور السوق بلف صوفي السوق صوفي صوفي كين كاين كين كاين كين كاين صوفي كاين صوفي كاين صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي والبيع. البيع صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي صوفي السن السن. سند الحليب، سند سند مخير. سند الله. عليك سند الله. سند سند سند سند سند لكم، سند الله سند سند من سند سالينا بخير. 38 38 سند ديالهم بارك <أنا> في في في في <سلسل> <أنا> الله فيك خرفان زوينين هذا ديال البادية هذا لا راه باينين شو خرفان باينين لا عطاونيش كنقول لك انا وحفيد معاك مرحبا والله يا ولد مشكور على زينين يا ولد ستير حسنات مشاهدينا الاعزاء كنحييكم جميعا عيدكم مبروك سعيد الله يدخله بالصحة والسلامة عليكم ومولداتكم إن شاء الله الله يخليكم ديما فرحانين تحياتي لكم جميعا كنحييكم على الدعم ديالكم للقناة، شكرا لكم شكرا لكل المشتركين وشكرا لكل من زارنا أول مرة، تحياتي لكم جميعا عيدكم مبروك باش مش مني شو الله يحفظ لكم ولداتكم جميعا تحياتي الناس الكسابة وصحاب السوق والناس السمارة والأقالي من جنوبية لكم جميعا والمغاربة كل الله يسر كل واحد تحيتي لكم ومن هنا ينتهي الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله تحياتي للشباب الاطفال الصغار النساء رجال كل واحد القناة تحية لكم والسلام عليكم حيثكم مبروك إلى فيديو قادم إن شاء الله.